السلام عليكم الاخوان الاخوات تكونوا بخير وعلى افضل حال اعتقد اني جديد جديده وحس جديده يلا على بركه الله دورك صاحبينا في الصعب اليوم يلا ما دائما دعم بالاشتراك بالقناه بس دائما مجالي يلا حصه ممتعه <تصفيق> 1-2-3-8 5 6 7 8, 8 9, 10, 1 2 5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 5, 6 7 8, 10, 10, 1, 2 1 4 3 6 7 8, 9, 10, 1, 2 1 4 3 6 7 8, 9,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 واحد اثنان ثلاثة